الآن وحصرياً في استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جميلة والشيلات شيلات صوت شركة حسنة فرح وخروج أحمد عليك الله وذكر الله تعالى ربي يا معبود عسى الله يحفظ اللي جابها الله, الله, الله. من بعد مدة تهانينا رسمناها مبارك جيد الله يجعلها تترني دين اما حاكم تعدى والعطى ممدود واما بالغلا عاده يشع النور من خده وفي الزين تطايرنا فرح والحال زود بزود عشهي يدر في اهله والدينه مع جده عليك الله وذكر الله تعالى عسى الله يحفظ اللي جابه الله من بعد منزه تهانينا رسمناها مبارك جئت المولود عسى الله يجعل ذكره الخير الخير امتدى بن محمد يجي حبلين ربه دايما ممدود يبرب والدي هو صلاحي باني من خدام مطالع السعاد من طلعته والحال زود, زود يا فال الخير يا عزيز ما حد قداه بن محمد يجي حبلين ربه دايما ممدود يبر بوالديه هو يبان من خدام مطالع السعد من طالع والحال حال الزوق تمزق يا الخير يا عزيز ما حد قداه على ربي المعبود عسى الله يحفظ خير لي جابها الله من بعد مده تهانينا رسمناها مباركتي المولود عسى الله يجعله تفرق سيدين الخيل ممتده فرحنا فيك يا أمريكي. قلبي طلبنا الله عليك يزود محبتنا نستنيها محبه ممتلئه رزقنا الله من خيره وهو منعم عظيم الجود وعظم جود روانا ورود يا حنيته قمر خمسة عشر يسطى على أفراحنا ويسود ليالي العمر قمرة مش عسى هذا الفرح باقي وما روح علينا يعود وفي الزين بنعيشه وما عشناه بنرده وانا من بالخبر غنيت بن محمد يجي حبلين ربه دايما ممدود برب والديه وصلاح يباني من خده مطالع السعد من طاعته والحال زوص كنزو قفل الخير يا طيب عزيز ما حد نقدر عسى هذا الفرح باقي وما روح علينا يعود وفيك الزين بنعيشه وما عشناه عسى هذا الفرح باقي وما روح علينا يعود وفيك الزين بنعيشه وما عشناه بنرده